Bağırsıbmayın. Son vaxtlar Avropada yaşayan soydaşlarımıza qarşı e, ölkədən mürəyyət təşkilatlar var. E, Müxalifətlər isə lazımi dəstək gəlir. E, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə Avropada yaşayan soydaşlarımızın Avropada yaşayan soydaşlarımıza qarşı daha çox kampaniyanı belə deyərdim. Aparan Azərbaycan hökumətli Azərbaycan hakimiyyətli və Azərbaycanda bu yeni yaranmış real e, addlanan televiziyanın televiziya və televizionun Rəhbəridir. Biz təbii ki, bu seçki öncəsi e, Yenəzirə Partiyasının icraç atıqının müavini Siyavş Noruzov böyük bir məqalilə açıq etmişdi. Məqalədə də var ki, biz söhüş siyasətinə qarşıyıq, biz söymürük, e, heç kəs müxarifət liderlərindən bu günə qədər söhülmüyü, fəqqir olunmüyü və s. Amma indi məsələyə belə baxın, e, hakimiyyətin belə diyərdim, taktikası, məhz Siyavuş Novruzov'un yazıq ol, böyük bir məqalədən də görsənilir. Bunlar rəsmi olaraq özləri kimisə aşağılamır, kimisə şərəflə yəqətlər təhkir etmir, amma öz belə deyəndə əlaltıları vasitəsilə, konkret olaraq e, Real TV və Real TV-nin rəhbərimi İşahin vasitəsilə Azərbaycanın mühacirətdə olan müxalif mübahindələrini, müxalif fikirli insanlarını sövdürməklə, təhkir etmək, etdirməklə məşğuldular. E, bir tərəfindən deyilər ki, Azərbaycan siyasətind Son dövrlər ümumiyyətlə mühazirəçi olan hərsa bir müxalif fəlsəcinin, hərsa bir müxalif fəalın kimisə söydüyü bir halın şahidi olmamışam. Məndə belə bir rəy yaranıb ki, məsələn, Real TV Azərbaycan müxalifətini söyməkdən ötəri. Azərbaycanda müxalif cəmiyyətin nümayəndələrini təqdir etmək, ləyaqətini, şəxsiyyətini alçaltmaqdan ötəri açılmış bir bir, bir layihədir, layihədir. E, müxalifətdən olan susğunluq da təbii ki, mənim üzür. E, və hətta olan Bir çox tanınmış simalın, o konkretdə isə e, ana müxalifət iddiasında olunan, iddiasında bulunan Mutuat başqanı Arif Alcının Şahinin müdafiəsinə hesablanmış status paylaşması da şəxsi tərəfindən də və partiyamızın üzvləri tərəfindən də şiddətdən qılanılır. Nə, bu bizim üçün belə bir də yaranır şeyi, Arif bəy, öz tələbə yoldaşını Nəyin bahasına olursa olsun müdafiə etməklə məşğuldum. Yəni müdafiə etmə xətti tutdur. Ona görə bizim partiyamız üzvləri də o, o bayaq müsabiqədən qabaqcı məsələlərdə sizə soruşdunuz. Onunla bağlıdır. Mənim şəxsi mövqeyimə bağlı deyil. Amma e, məsələyə başqa tərəfdən baxsaq, e, son dövrlərdə bayaq yumşalmaların Musal partiyasında, yəni yumşalmaların olduğu göz önündədir. Amma bu ovanın təbii ki daxili işidir, daxili bir partiyadır. Öz müstəqil fəaliyyətlərini göstərirlər. İndi taktikalarıdır, strategiyalarıdır düzünü özləri və partiyanın düzləri bilə bilər. O, bu arada genişlər verilmək istəmərəm. Amma yenə edirəm, Arif bəyin təbəbə yoldaşını şəxsi münasibətlər zəmində müdafiə etməsi e, bir də mənalı olaraq qınanılır. Əksinə, cəmiyyət müxalifət liderindən e, Söyüş e, efirdə 18 plus çıxışlarını edən bir şahinə çalab gözləmək əvvəzinə, dolayısıyla onun müdafiə olunmasını həzm edə, bilmir, həzm edə bilməz. E, orada işlənən ifadələr nə orduxana, nə imin milliyə, nə digərlərinə tək aid de. Opsi ümumilikdə cəmiyyətə Və cəmiyyətdən də e, cəmiyyətə, cəmiyyətin rəhbərləri, müxərif cəmiyyəti olan liderlər lazımi səviyyədə cavab verməyi bacarmalıdır. Bildirdiniz ki, müsabatda müəyyənmiş almalar hiss olunur. Bəs sizin partiya edəcək, hansı istiqama tərikə <coughs> Çünki bir müddət önündə siz də nümayişlər keçirdiniz şəhərin mərkəzində. Artıq bir saçıştli var sizin partiyada. Əslində, təşkil bizim partiyada deyil saçıştli. Nəzəralım mart-aprel ayının, aprel ayının etibarə nəinki bizdə? Yenə müxalifət camiəsində bir süslük var, ə, mitinglər dayandırıldı, ə, mübarizə daha çox digər partiyalarda da təşkilatlanma e, işlərinin görülməsi ilə bağlıdır. İndi siz də Azərbaycanda yaşayırsınız, biz də Azərbaycanda yaşayırıq. Azərbaycanda bütün siyasi proseslər ölü nöqtədədir. E, bu ölü nöqtədə də e, xüsusi e, aksiyaların, xüsusi tədbirlərin, yəni əlamətlər hesab olunabiləcək dəyişikliklərə e, gətirib çıxartmayacağını mən düşünürəm. Biz hesab edirik ki, artıq üzv yaya gedir. Bu, bu ay cümhuriyyətin yüzilliyidir, cümhuriyyətin yüzilliyi ilə bağlı Tədbirlərimiz var bizim, onu hazırlaşırıq. Nolqanada böyük bir tədbir keçişməyə nəzirə tutmuşuq. Həmçinin qarşıdaşı yay aylarında da sadəcə təşkilatlanmaq, özü payıza hazır olmaq. Bildiyiniz kimi, müəyyən şairələr gəzir, müəyyən informasiyalar da var hakimiyyət daxilindən ki, özü payıza Azərbaycan yeni bir növbəti, növbədən kənar seçimi yaşayacaqdır. Və biz hesab edirik ki, e, digər partiyaları deyə bilmərəm, Arkədəcə Azərbaycan Partiyası E, növləndən çanaş seçkiyə belə deyərdim qəfildən yaxlanmaq istəmir. Biz təşniflanmağı, təşniflanmağı və qarşıdan gələn ehtimal olunan növləndən çanaş parlament seçkilərinə də partiya daxilində hazırlıq işlərilə məşğuluq hal-hazırda. Adətən müxalifət liderləri, adətən müxalifət partiyaları bir ay ərzində və onlar da öz belə deyək, fəaliyyəti bir qədər sakit, sakit aparır. Və ən əvvəl bunu Faktiki olaraq ki, artıq sizə də e, parlamentdə bandıq ediləcək deyə bir qaydələr olub, ta siz də bu e, vəziyyəti saxlamırsınız. Biz qəçiyəm. Nə mandat... yani belə deyirdim də, bu günə qədər Azərbaycan da adətən də belə formalaşıb ki, e, kimsə kimdənə nə gözləyib. Biz kiminsə hədiyyəsini gözləmirik. Biz haqq etdiyimizi almaqda israr edirik. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda azad və şəffaf demokratik seçək keçirilərsə, 125 dairənin 90-ında Azərbaycan demokratik tükərcəsinin nümayəndələrinin seçkiləri halalca qazanmaq gücləri və potensialları var. E, ola bilər ki, müəyyən siyasi partiyalarda, müəyyən camiyyədə olan e, insanlarda e, elə bir rəy var ki, e, son referendumdan parlamentin səlahəkləri tamamilə məhdulaşdırıldı və salahiyyətləri məhdudlaşdırılmış bir parlamentdə, e, parlamentdə təmsil olunmaq, parlamentdə buraxılmaq kimi e, ümidlərə qapanmalar ola bilər və mən hesab edirəm ki, e, bu ümidlər yersizdir. Əvvələcə, müxalifətə təşkilatlanmalıdır, haqqı olanı savaşaraq hüquq müstəlisində almağı bacarmalıdır. Gələcə Azərbaycan Partiyası sövbüləşməyə geçsəkdi, Gələcə Azərbaycan Partiyasının dövlət qeydi atmasına səllu olardı, yəni, olaraq. Gələcə problem əhəll olardı, Gələcə Azərbaycan Partiyasının e, fəaliyyətində yaranmış digər hüquq problemlər aradan qalxardı. Biz sadəcə, yenə deyilən, indi Bayram Əhval Ruhiyyəsindiyi, Cumhuriyyətimizin, Rəsul Zədənin qurduğu Cumhuriyyətin 100 illiyiydi və bu 100 illi ərəfəsində e, biz Qarşıda mərhum Prezident Nəbifə Zilçibənin 80-li hübriyyə gəlir, biz bu tədbirlərə hazırlaşırıq, təşkil edirəm və qarşıdakı aylarda da, yəni üzü sentiyabra qədər şiddətli, mütəşəkkül qaydada təşkilatlanmağı özümüzə hədəf seçmişik. Ülke siyasətində daha çox söz sahib olub, 24-25 ildir cəmiyyəti uğursluğa aparan siyasi partiyalardan cəmiyyəti xilas etməyi düşünmüşük, hədəfləmişik bu hadəsəyə doğru irəliləməyi irəliləməkdə belə yaradıb qəti. E, Ermənistan yeni baş naziri bildirib ki, Azərbaycanın e, zəif dövlət kimi qələbə verir və əslində, bu onun e, verdiyi bu mesaj e, Azərbaycanın zəif olmağını bildirmək deyil. Burda digər məsələlər var. Sizə əslində o nə demək istəyir? Hansı mesaj vermək istəyir? E, mən məsələri, bu məsələni dəqiqləşdirdim biz partiya olaraq bu məsələyə rəsmi mülahisə bildirmək istəyirdik. Mən dəqiqləşdirdiyim və digər yoldaşların dəqiqləşdirmə apardığı bir müddətçə bizə məlum oldu ki, o belə bir ifadə işlətməyib. Hətta işlətmiş olsaydı belə nə demək istədiyini şərh etsək, yəni e, etməyib belə bir çıxış. Etmədiyi bir çıxışı amma şərh etmək istəsək, e, Azərbaycan hakimiyyətinin yəni belə deyərdim, mən bunu Azərbaycan xalqının üzərinə götürmürəm. Azərbaycan xalqı 88-ci, 89-cu, 90-cu, 91-ci, 92-ci illərdə dünyada ilin xalqı seçilmiş, 5 il davamlı olaraq ilin xalqı seçilmiş bir xalqdır. Qarabağ müharibəsində 70-80 minə yaxın şəhid vermiş, qanın bahasına öz sorpaqlarını qorunmuş bir xalqdır. Azərbaycan xalqını, yəni Paşinyanın ili ifadələri azından xalqına mən şamil etmirəm, e, hətta o elə belə çıxış etmiş olsaydı belə, e, O, o ifadələrimi erməni xalqına daha yaxın bilirəm. Çünki Azərbaycan xalqı I Qarabağ savaşında tək mərd-i mərdana savaş aparıb, hansısa bir super gücün, hansısa bir super devlətin himayəsi altında girmədən müharibə aparır, şanlı da e, şəhitlərimiz olub. E, təəssüflər ki, xəyənlətlər nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 80 faizini itirib, 80 faizi ilə bugünkü ə alla dövlətimiz sərhədləri 80%-nə nəzarət etmə imkan verir. Mem Paşinyanın o tip ifadələrini provokasiya kimi, yəni etmiş olsaydı belə, dəyərləndirərdi və hesab edirəm ki, o Paşinyanın istədə biləcəyi bu tip ifadələrə ölçü rəhbərliyi səviyyəsində cavab verilməlidir və Azərbaycan xalqının Azərbaycan devlətinin səbrinin tur diləsi bir zamanda çoxdan keçibdi. Azərbaycan hakimiyyəti 25 illik göstərdiyi belə deməkdir bu uşaq yürüttüyü siyasəti dayandırmalı, bütün danışıqlar pəncəsindən çıxmalıdır bir mənalı olaraq hərbi məllətlərə sıt ferməlidir. Azadlıq Qarabağın azadlığı yalnız və yalnız hərbi keçir. Bunu bir dəfəli dərk etmək lazımdır. Hesab edirəm ki, partiyolara, ATƏT, digər beynəlxalq qurumlara zaman tanınmalı 1-2 vaxt edilməli və açıq şəkildə də, rəsmi şəkildə də ifadə edilməlidir. Əgər bu qədalı qarboq danışıqlar yoluyla 2 il ərzində, və yaxud da 1 il ərzində və yaxud da 3 il ərzində həll edilməsə, Azərbaycan tərəfi danışıqlar, danışıqlar masasından çıxacaq və öz turpaqlarını haqq etdiyi səviyyədə alacaq. Bu qədər. Təşəkkür edin. Buyurun.